الحمد لله تربيه الاطفال امانه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان وحملها الانسان قالوا الاطفال كالارض الخصبه اذا القيت فيها بذور صالحه انبتت نباتا حسنا واخرجت ثمرا يانعا واذا تركت واهملت نبتت فيها الأشواك القبيحة المؤذية هل اعتنينا بهم؟